<звістя> <Ей>. <гум> <Hey>. <гум> Тут поруч є двері. Він <гум> казав про двері. ру ру ру ру Що ти а? Ти повинен зачинити їх, правильно? Ходи закриваються в самотніх місцях, які покинули люди. Відчинені двері. Зозуми! А? Принесуть лихо. Люблю тебе. Ти вже поруч. А? А? Якого дітька? То ви знущаєтесь! Ні, завжди, завжди! Не треба мене супроводжувати всюди. Так, але ж ти стілець. Ей, Ханла. Приїхала з Кісю заради котика? Зовсім скоро. Людям кінець. Сота-сан! Зачекай! Сузумеса! Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. зачини ці двері! Uh. Uh. Благаю, я більше не можу. Uh. Отже, Сота не впорався. Тебе що, нічого не лякає? Мене лякає світ, в якому не існує соти! Я не дозволю собі забути. Я збираюся врятувати його. Йому потрібно краще піклуватися про себе. Здається, ти займаєшся чимось насправді важливим. Повертаю до тебе! Повертаю до тебе! До зустрічі! Прощавай. До зустрічі. Ще побачимось.